Az előadók legnagyobb problémája, hogy előadás közben mit kezdjenek a kezeikkel, mindig olyan szerencsétlennek érezzük magunkat, hogy mit is kéne velük kezdeni, hogy ne nézzünk ki hülyén. Amikor egy előadó kimegy a színpadra, általában feszeng legalábbis az első alkalom akkor. És mindig azt érezzük, személyes tapasztalatom is mondja, hogy. Olyan szerencsétlennek érezzük magunkat, mert nem tudjuk, hogy a kezünket magunk mellett tartsuk, magunk mögött tartsuk, vagy éppen hadonásszunk vele. Vannak ugye az ugráló nyuszi póz, amikor lerakja az ember a kezét, és miközben beszél, akkor mozog a keze. Hát ez elég hülyén néz ki valljuk be. Közben van az imádkozó sáska, aki folyamatosan imádkozni próbál, vagy kéregetni. Hát egyik sem jó. A tuti mára, hogy mit kezdj a kezeddel, az nem más, mint hogy legyen szinkronban a kézmozgásod, magyarul a testbeszéded a mondani valóddal. Mert ha ez így van, akkor nem tűnik fel senkinek semmi furcsaság. Viszont, hogyha nincsen szinkronban a mondani valód azzal, amit éppen mutogatsz, akkor ez szerintem írtó hülyén néz ki a közönség számára, és azt fogják látni, hogy itt valami nagyon-nagyon furcsa dolog történik. Tehát mi közben beszélünk, próbáljuk meg azt az energiát közvetíteni mondandónkkal, amelyet a kezünkkel is próbálunk átadni a közönség számára. Nem lesz benne semmi furcsa, viszont arra figyeljünk, hogy igen, mozogjon a kezünk, de legyen összhangban a mondanivalónkkal. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltál kommunikációs, prezentációs témában. Gergis Dani voltam. Kövess, lájkolj, kommentelj, iratkozz fel, ha tetszett, oszd meg, és inspirálod velem legközelebb is.